See Časoch nám výzbožeboj Jedna hodina tej noci byla, Keď sme frajírka odprevazila Keď sme frajírka odprevazila Odprevazila až do hajička tam me sluchali, špívať Slavíčka, tam me sluchali špívať Slavíčka. Petar to ja aj do izbičky, tam mi dávala sladké hubičky. Tam mi dávala slavké rubičky, slavíček špívá, že zlá novina, to už odvíľa jedná hodina, to už odvíľa jedná hodina.